Glæde liv morfar. Hvad er det? Det kan jeg ikke bruge til noget. Jamen skulle man kikkert. Det er en donation til foreningen mod ulovlig lokning. Altså du vil lige bare bruge den kikkert til at sidde og glå på naboerne. Det er ikke engang fordi du går ud og kigger på fugle. De har sags og justitsministeriet for at prøve at sikre vores menneskerettighed. Og som har en ret til privatliv. Jamen det kan jeg ikke bruge til noget. Jeg har jo ikke noget at skjule. Det er sjovt du siger det, for de har faktisk også et postkort til folk der ikke har noget at skjule. Som bagpå har en fuldmagt. Så du kan give dem adgang til dine data, og så kan vi se, hvad dine data i virkeligheden kan bruges til. Ja, du får mig ikke til at sende mine informationer på et postkort, så kan postbudet jo se det. Og alle folk, der er der, hvor de bliver sendt hen, vi ved ikke engang, hvem de her mennesker er. Men jeg tror ikke, du noget at skjule. Problemet med overvågning er ikke bare, at vi alle sammen har en masse ting, vi gerne vil holde hemmelige. Problemet er også, at man kan drage en masse forkerte konklusioner for de mængder af data, vi efterlader os. Problemet er, at hvis jeg har tilstrækkeligt mange data om en person, så kan jeg bevise, at de har begået hvad som helst. For jeg tager jo ikke alle data med videre i sagen, jeg tager kun dem, der bekræfter min formodning om, at de har gjort nogle ting. Retten til privatliv er essentiel for vores politiske rettigheder, for vores frie vilje, for vores ret til at sige, hvad vi vil, for vores ret til at gå til medierne, hvis vi har viden om, at der sker nogle forfærdelige ting i samfundet. Retten til at være fri i et demokratisk samfund, inkluderer også retten til at være i fred. Jeg håber, I alle sammen har en rigtig dejlig jul, og I køber nogle af vores gavekort og støtter sagen. Vi er i højesteret den 17. og 18. marts, og det bliver fantastisk. Jeg glæder mig rigtig meget. God jul.